أو الدكتور طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفوعا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويجبون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 لين بالسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا وسمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن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 ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم من لدنا ملكا عظيما فمنهم من امن ومنهم من وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما مضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب الحكيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أجل